Það eru gríðarlega þjættir hópar sem myndast innan frumgræmdildaruna og það eru allar að hjálpa staðað. Þetta hefur verið ein besta ákvörðum sem ég er tekið. Ég stefni á viðskiptafræðinám við skólann.